עליכם למצוא את הנפח של מייחל ששטח הבסיס שלו ביחידות של רגל רבוע הוא 3x בריבוע ועוד 30x ועוד 5 וגובו הוא 8x פחות 5. תחילה נסרטט את המייחל כדי שנבין במה מדובר. סביר להניח שזה מייחל גלילי. נסרטט אם כן מייחל גלילי, מייחל כזה למשל. אנחנו מניחים שהמיכל גלילי, ואילו המיכל היה שקוף, הייתם יכולים לראות את הצעד האחורי. הבסיס והראש חופפים, ואלה אמורים להיות קווים ישרים. והנפח, נפח המיכל הוא, בעצם קודם את המידות. שטח הבסיס של המיכל שווה לשטח הראש, הוא לפי נתון בשאלה 3x בריבוע, ועוד 30x ועוד 5. ונתון גם שגובה המיכל הוא 8x פחות 5. נסמן את גובה המיכל 8x פחות 5. כדי למצוא מהו הנפח של גוף תלת מימדי, כמו המיכל הזה, יש להכפיל את שלו בגובה שלו. ובכן, נפח המיכל שווה לשטח הבסיס שלו, ששווה ל-3x בריבוע ועוד 30x ועוד 5, כפול גובה המיכל, כפול 8x פחות 5. המכפלה אולי נראית לכם ממש מסובכת, אך תוכלו לחשב אותה בקלות. בעזרת חוק הפילוג. אם תדמינו שכל הביטוי הארוך שרשום בסוגריים הוא בעצם מספר, נניח המספר 7, לא יהיה לכם קשה לראות את המכפלה. היא תהיה ל-7 כפול 8x פחות 7 כפול 5 או מינוס 5 כפול 7. פשוט פותחים את הסוגריים לפי חוק הפילוג. באותו אופן מכפילים את כל הביטוי שבסוגריים בכל אחד מהיוורי הביטוי שני. זו בדיוק המשמעות של חוק הפילוג, ובכן ניישם אותו. תחילה נכפיל את כל הביטוי שבסוגריים ב-8x. או נוכל גם לרשום 8x כפול כל הביטוי. אז נרשום אם כן, 8x כפול כל הביטוי, 3x בריבוע ועוד 30x ועוד 5. מינוס 5 כפול כל הביטוי שבסוגריים או בסדר הפוך, הביטוי כפול מינוס 5. נרשום מינוס 5 כפול 3x בריבוע ועוד 30x ועוד 5. אתה פשוט נפתח את שתי המכפלות, נכפיל 8 x בכל אחד מהעיוורי הביטוי הראשון שבסוגריים, ואת מינוס 5 נכפיל בכל אחד מהעיוורי הביטוי השני. נקבל 8x כפול 3x בריבוע שווה ל-24x בחזקת 3. ולמה שווה 8x כפול 30x? ל-240 כפול x בריבוע נרשום, ועוד 240x בריבוע. ו-8x כפול 5 שווה ל-40x. אתה נכפיל את מינוס 5 בביטוי שבסוגריים. מינוס 5 כפול 3x בריבוע שווה למינוס 15x בריבוע. מינוס 5 כפול 30x שווה למינוס 150x. ולבסוף מינוס 5 כפול 5 שווה למינוס 25. כל מה שנותר לנו לעשות הוא לפשט. התוצאה שקיבלנו יש בה רק עיבר אחד מהמעלה השלישית. עיבר אחד בלבדים, x בשלישית. זה העיבר הראשון, נרשום אותו כאן. כפי 24x בשלישית. נראה אתה מהם העיברים מהמעלה השנייה. יש שני עיברים כאלה, 240x בריבוע ומינוס 15x בריבוע. ולמה שווה 240 פחות 15? ובכן, 225x בריבוע. זה סכום שני העיברים האלה. חיברנו זה וזה. נמשיך עם מיברי המעלה הראשונה, 40x ו-150x. סכומם הוא מינוס 110x. 110x. ולבסוף נשאר עם הקבוע, מינוס 25. זה האיבר הקבוע היחיד. ובזאת סיימנו. מצאנו את נפח המייחל. הנפח מבוטה על ידי הפולינום שרשום כאן. זאת הוצאה שקיבלנו, וזה נפח המייחל. הנפח שווה ל x בשלישית ועוד 225x בריבוע 110x 25.